شم الذرى متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرت قاس الصعاب وهولها ما هذا كفرا اغبرا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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون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 يبشر اننا بالمحفجرا في في شباب قد أشادوا صحوه للدين كبرى